اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ صورت البقرہ کے اب اس حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں جس میں امت مسلمہ کا ایک تزک نفس اور شریعت یعنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیا ہے اور ہماری کیا بیسٹ پریکٹیسز کیا ہونی چاہیے یہی ٹاپک ہے جس میں اب اسی کی ڈیٹیل یہ 163 سکسٹی تھری تک کی آیات میں ہے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور سائنٹیفکلی بتایا آپ نے پروف کے ساتھ کہ کیا ہے واقعی اللہ تعالیٰ ہے اور کس طرح سے کنٹرول کر رہا ہے اس کائنات کو پھر اس کے بعد یہ بتا دیا کہ بھی دین میں کوئی بدعتیں یعنی کیا مطلب کہ دین میں کوئی انویشن کر کے نئی چیز ایجاد کر کے اس کو دین کا حکم بنانا ایسا نہ کرنا اور نفسیاتی غلامی سے بچنے کے لیے بھی بتایا کہ بھی تم اپنے لیڈرز کے بس ان کی تقلید کر کے ان کے پیچھے پڑھ کے بس وہ نہ کرنا بلکہ آپ خود لاجیکلی سوچئے خود اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھیے اور خود فیصلہ کیجیے کہ جناب کیا حکم ہے اور اس کا کیا مطلب ہے اس میں کسی بھی ہاں ٹھیک ہے آپ اسکالر سے ہیلپ لے سکتے ہیں وہ لے لیں لیکن پھر کسی ایک نہیں اگر آپ کو ایک چیز کلیئر نہ ہو ان کی بات کو تو دوسرے اسکالر سے بھی کریں اور کرتے ہوئے پھر آپ کمپیریٹو اسٹڈی کرتے ہوئے ایک ڈسیجن لے سکیں کہ جی بات کیا ہے اب اللہ تعالیٰ نے اگلے احکامات تعمیر شخصیت کیا ہے اس کی ڈیفینیشن ہے اور یہی اس کو ہم ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اس کے بعد پھر قصاص اور خون بہا وسیعت روزہ قبضہ فراڈ کرپشن ان سب احکامات پہ اللہ تعالیٰ نے بیسٹ پریکٹسز بتا دیے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے تو کہہ سکیں تو یہ ایک طرح کی ایک پالیسیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے نے اپنے قرآن میں عنایت فرما دی ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں کہ یہ تعمیر شخصیت کی بنیاد کیا ہے کس طرح سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ جناب ہم واقعی صحیح کر رہے ہیں یا نہیں بھی کر رہے ہیں تو یہ ہمیں پتہ چل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیسل برََ ان ولو وجوحکوم قبل المشرق ولمغربی ولاکن البرا من آمن نب اللہ الاخر ول ملائی قطعی و الملائی المال ول کتابی ولنبیینہ و آطل مالعلا القربہ ولیطامہ ولمساکینہ وبن صبیری و سائلینہ و فرقابی و اقام صلاطہ و آۃ زکاتہ ولفون بیہدیم عذاحدو و صابرینہ فلب سائی ودبرائے وحین الب صی علائی کلینہ اب یہ صورت البر کے نام سے یہ مشہور ہے میں آپ کو مشورہ دوں گا اس کا مطالعہ کر کے اس کو یاد کر لیجئے اور اسے چلتے پھرتے اس کو یاد کرتے ہوئے اب غور کر لیا کریں اس کی اصل عربی میں اور اب اردو یا انگلش میں بھی اس کا ترجمہ یاد کر لیجئے کہ اسی پہ ہم عمل کریں تو ہم صحیح نیکی پہ, پہ پہنچ جائیں گے کہ ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بیس یہ بیس احکامات ہے اب اس پہ غور کیجئے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے وفا کا حق مذہب حق مذہب کی کچھ رسمیں پوری کر لینے سے ادا ہوتا ہے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ وفاداری صرف یہ نہیں ہے کہ تم نے نماز میں اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لیا بلکہ وفا، وفاداری تو ان کی وفاداری ہے جو اب یہ ایک لسٹ ہے کہ جس سے واقعی وفاداری ہو جاتی ہے پورے دل سے اللہ پر ایمان لانا قیامت کے دن پر یقین کر لیں اللہ کے فرشتوں کو مانیں اس کی کتابوں کو مانیں اور اس کے نبیوں پر یقین مان لیں مال کی محبت کے باوجود اسے قرابت مندوں یتیموں مسکینوں مسافروں اور مانگنے والوں پر اور اللہ کی گردنیں چھڑانے یعنی غلامی کی آزادی میں خرچ کریں نماز کا اہتمام کریں اور زکوۃ ادا کریں اور وفاداری تو ان کی وفاداری ہے کہ جب عہد کر بیٹھے تو اپنے اس عہد کو پورا کرنے والے ہوں اور خاص کر ان کی جو تنگی بیماری اور جنگ کے موقع پر ثابت قدم رہنے والے ہوں یہی ہیں جو اللہ کے ساتھ اپنے عہدے وفا میں سچے ہیں اور یہی ہیں جو فی الواقع پرہیزگار ہیں جناب یہ لسٹ ہے آپ کے لیے اور آپ کے لیے ایک یہ گارنٹی اللہ تعالی نے اس کی کر دی ہے کہ بھائی یہ چیزوں پر عمل کر رہے ہیں تو کنفرم ہے آپ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ اچھا ہوا یہ کہ مذہبی لوگوں نے کچھ نہ کچھ ایک معاملہ بنایا ہوتا ہے کہ جناب یہ دین کے لیے اصل عام ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پرانی امت مسلمہ نے کسی نے مشرق کو کسی نے مغرب کو اپنا قبلہ بنا کے اس کو سب سے مین ایشو بنا لیا تھا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ کوئی بڑا ایشو نہیں تھا اصل ایشو یہ اب یہ کیا ایک تو اللہ تعالیٰ پر ایمان قیامت یعنی آخرت پر ہمیں یقین رکھے کہ واقعی اللہ سے ملنا ہے اور اس میں ہمارے عمل کی پورا ڈیٹیلز بھی بتائی جائے گی اور رزلٹ بھی آئے گا کہ ہمارا اگزام ابھی اس وقت جو ہمارا چل رہا ہے زندگی میں اس کا رزلٹ ہے جو آخرت میں ملنا اور پھر یہ بتا دیا کہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ سے آپ کا ریلیشن کیسے ہوتا ہے تو یاد کر लीजिए کہ اللہ کے فرشتوں کتابوں اور اس کے نبیوں پر یقین رکھو یعنی ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں میں ایک ارشادات فرمایا اور اس کو کتاب کی شکل بنا کر فرشتوں کو کہا کہ جا کے نبیوں پر لے جاؤ اور انہوں نے نبیوں نے پھر ہمیں پہنچا دیا کہ اب جیسے قرآن مجید دیکھیے کہ یہ آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھیج دیا یہ ہمارے پاس کنفرم ہے اسی طرح اب تو کو دیکھیے تو تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلّام پہ جو تھی وہ بھی ایز اٹ از موجود ہے انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلا السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے تھے تو اس کا مطالعہ کیجیے تو وہ پورے الگ سے نہیں ہے بلکہ اس زمانے کے اسکالرس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک سیرت آپ کی جو لائف کیسے گزری اس کی ایک پوری ہسٹری کو بیان کیا اور اس کے اندر اندر جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خطبات آپ کے لیکچرز جہاں پہ آتے آتے ہیں تو وہ انجیل ہے تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور ان تینوں کو آپ کمپیر کر کے دیکھ لیں تو آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ تینوں میں کما ایک ہی یعنی اس میں کوئی خاص کوئی ڈفرینس نہیں یہ آپ خود کر کے دیکھیے کہ آپ تورات یہ بائبل کے اندر جو پانچویں بک ہے استثنا یہ پوری تورات ہے اچھا انجیل کی چار بکس یہ بائبل کے اندر موجود ہیں تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت ہے لیکن اسی کے اندر جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لیکچر کی تفصیل ہے اسی کو آپ اور قرآن کے ساتھ کمپیر کر کے دیکھ لیں تو ایک ہی احکامات آپ کو نظر آئیں گے تو یہ کر لیجیے تو پھر آپ فیصلہ کریں پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ نے آپ کو جو مال دیا اس کو یعنی کہ آپ نے صرف بس خود انجوائے کرنا اور رکھے رکھنا اور اس کو بچائے رکھنا نہیں یہ بھی فرمایا کہ آپ نے قرابت مند یعنی آپ کے رشتہ دار یتیم مسکین مسافر یعنی یہ سب وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے پیسوں کی تو آپ ان کو دیں اور مانگنے والوں کو اچھا یہ مانگنے والوں سے وہ مراد نہیں ہے کہ جو آج کل اسپیشل آپ کو فراڈ کرتے ہیں کہ جی ہم بڑے غریب ہیں جی پیسے دو تو ان کو نہیں بلکہ آپ کے جاننے والے جنہیں آپ جانتے ہیں کہ جی واقعی آپ کے کوئی کلیگ ہیں آپ کے کوئی دوست ہیں تو یہ ان کو واقعی ایک سچ مچ ضرورت ہے اور وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنے مسئلے حل کریں تو آپ ان کو دیجئے اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ غلامی کو ختم کرنے کا یہ طریقہ عنایت فرمایا کہ ان کی آزادی میں آپ خرچ کریں یعنی اس میں پھر صاف کرام اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے کہ جو بھی غلام ان کو ملتے تھے تو ان کے اوپر پہ یہ کرتے تھے کہ ان کے جو بھی شخص نے ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور ان سے جناب کچھ نہ کچھ سروسز کروا رہا ہے تو اسی کو کچھ رقم دے کے اور اس بندے کو آزاد کرتے تھے جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے یہ کچھ روایات میں آتا ہے کچھ سکسٹی تھری غلام جین کو آزاد کیے جیسے مثلاً حضرت بلال رضی ردی عنہ اسی طرح اور بھی صحابی ہیں جیسے آپ کو ملیں گے تو آپ کے سیرت کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ احکامات ہیں پھر فرمایا نماز کا اہتمام یعنی اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا اللہ تعالی جو پیسے آپ کو دے اس میں سے ایک کنفرم رقم یہ زکوٰۃ میں ادا کرو تو یہ اگر تم کرتے ہو تو کنفرم ہے کہ تم سچ ہو لیکن پھر سائیکولوجیکلی حصے کو بھی دیکھو کہ عید کو بیٹھے نیچے آپ نے اللہ تعالیٰ سے کچھ ایگریمنٹ کیا ہے یا کسی انسان سے کیا تو اس ایگریمنٹ کو پورا بھی کریں اور یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی آپ کو کوئی تکلیف آئے کوئی بیماری آئے کوئی تنگی آئے یعنی فائنینشیلی مشکلات آئیں یا جنگ کی حالت آ جائے تو اس میں بھی ثابت قدم رہے یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان کو صحیح طرح قائم رکھیں یعنی اس مشکلات میں اگر یہ سب میں آپ عمل کرتے رہیں اس پوری لائف میں یہ پوری لائف کا ایک پورا ایک ایگزام کرنے کے لیے ایک جیسے کمرہ ہوتا ہی وہی حالت ہے ہماری زندگی کی تو اس میں اگر ہے تو پھر کنفرم ہے کہ آپ پھر سچے ہیں اور آپ فلواقع واقع پرہیزگار ہیں کہ آپ متقی ہیں کہ اگر ان سب چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں تو یہ میں مشورہ دوں گا کہ آپ ان کو یاد کر لیجیے ان احکامات کو اور چاہیں تو ان کو آپ اپنے ہاتھ سے لکھ کے انہیں احکامات کو آپ نوٹ کر کے اپنی ٹیبل پہ آپ رکھے رکھیں تاکہ یہ یاد رہے کہ بھی اس پہ بھی ہمیں عمل کرنا اور یہ اس سے بچنا بھی ہے تو یہ اگر رہتا ہے تو انشاءاللہ یہ کنفرم ہے کہ آپ جنت میں پہنچنے والے ہیں اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اگلے احکامات وہ عنایت فرمائے ہیں کہ جس کا آپ کو اس زندگی کے اندر کیا آپ کے لیے ایک قانون ایک لا اور پالیسیز یہ ارشاد فرمائی یا یوہلدینہ الذین و کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد ومسا بال فمن عفی لَهُ مِنْ شعیٰ شَيْءٌ فتباء بالمعوفی بِالْمَعْرُوفِ بے إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ کا تَخْفِيفٌ مرربم و وَرَحْمَةٌ فمََن اتدا بَعْدَ کا فَلَهُ عَذَابٌ ادابن ایمان آپ میں سے جو لوگ قتل کر دیے جائیں ان کی عدالت کے مقدموں میں قساس تم پر فرض کیا گیا انہیں اگر ہمارا کوئی رشتہ دار کوئی بیٹا کوئی بھائی کوئی بہن قتل ہوئے ہیں تو ہمیں ابھی خود ایکشن نہیں لینا بلکہ یہ فرمایا کہ آپ عدالت پہ چاہیے اور مقدموں میں یہ کسان ساتھ نے کرنا ہے اور اب عدالت پہ یہ احکامات ہیں یہ جج پہ ہیں کہ بھی تمہیں ان چیزوں کا خیال کرنا ہے اور ہم لوگوں پہ بھی ہے کہ ہم پہ بھی اس پہ عمل کرنا ہے اس طرح کے قاتل آزاد ہو تو اس کے بدلے میں وہی آزاد غلام ہو تو اس کے بدلے میں وہی غلام عورت ہو تو اس کے بدلے میں وہی عورت یعنی جس نے قتل کیا ہے تو انہیں کوئی سزا دینی ہے انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اس کے اگینسٹ ہم کر چکے ہیں کہ جی ایک بندے کو اگر قتل کیا تو اب اس قاتل کو چھوڑ کے کسی اور کو پکڑ کے قتل کر دیتے ہیں نہیں یہ بتا دیے اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا گناہ ہمیں صرف اسی کو ہی قتل کرنے کی اجازت ہے کہ جس نے قتل کیا ہے اور یہ ہم نے نہیں کرنا بلکہ اسے عدالت میں لے جانا اور عدالت نے یہ کرنا ہے اور عدالت نے اگر ایسا نہیں کیا تو پھر وہ آخرت میں وہ جج جو ہے وہ اس گناہ کو وہ کرے گا اور ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم خود اپنے ہاتھ سے میں قانون لے لیں نہیں پھر جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ رعایت کی جائے تو اس کو تم قبول کر سکتے ہو لیکن یہ قبول کر لی جائے تو دستور یعنی حکومتی قانون کے مطابق اس کی پیروی کی جائے اور جو کچھ بھی خون بہاؤ وہ خوبی کے ساتھ اسے ادا کر دیا جائے یعنی اب یہ بھی ایک کہا کہ اگر ایک آدمی قتل ہوا اپنے مقدمہ لے کے عدالت میں چلے گئے تو اب پھر اگلے نے جو بھی جس نے قتل کی ہے قاتل نے یا اس کے کسی رشتہ دار نے کہا کہ بھائی آپ پلیز اس کو آپ معاف کر دیں تو اب اس کے لیے ہم آپ کو اتنی رقم جو ہے بھائی ہم آپ کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی ہے یہ کر سکتے ہو یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک قسم کی رعایت ہے اور تم پر اس کی عنایت ہے پھر اس کے بعد جو زیادتی کرے تو اس کے لیے قیامت میں دردناک سزا ہے اچھا اب دیکھیے انفارچونیٹلی اس میں ایسے کیسز آ جاتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جی عدالت میں معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور کچھ پولیس کو پر ایک یہ فراڈ اس طرح کر لیتے ہیں کہ جتنا کہ ہمارے اس مثلاً ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا تو اب ماں باپ کوشش کرتے ہیں چلو جس نے جو قاتل ہے اس کو بچ بچا جا سکے چلو ایک بیچا تو رہ جائے نا تو اس کے لیے یہ جو دستور ہے ان جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اور پھر حکومت کا جو جس طرح قانون ہوتا ہے اس میں جج کو یہ چاہیے کہ وہ اچھی طرح چیک بھی کر لیں کہ جی واقعی کوئی یہ جو رعایت دی جا رہی ہے اس کو اس پہ چلو رقم پہ ان کو چھوڑا جا رہا ہے تو کیا یہ واقعی سچ مچ ہے یا اس میں کچھ لینے والے کی کچھ نیت خراب ہے کہ چلو ٹھیک ہے جی ہمارا تو مار گیا چلو پیسے آ جائیں اچھا تو یہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک یہ رعایت صرف اس لیے دی ہے تاکہ اگلے کو بھی ٹھیک ٹھاک سزا ہو اور اس کے لیے یہ فیصلہ یہ عام آدمی کو نہیں بلکہ عدالت کو اچھی طرح چیک کر لینا چاہیے دیکھ لینا چاہیے کہ کیا واقعی یہ کوئی غلطی سے اس نے کر لیا قتل یا اس نے جان بوجھ کے ایک خاص سازش کے ساتھ اس نے کیا تھا ایسا نہ ہو تو سازش کر کے اگر کوئی پیسے لے کے یا کوئی خود وہ پریشر ڈال کے اگلے کو پیسے لے کے جان چھوڑانا چاہ رہے تو یہ عدالت نہ کرے بلکہ ایسے کو لازمی سزا دے وَلَكُمْ فِي ولاکم فلقص حیات وُلِ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے عقل والو تاکہ تم حدود الہی کی پابندی کرتے رہو یعنی یہ بتا دیا کہ بھائی دیکھو کہ یہ جو قانون کے قاتل کو قتل کیا جائے اور یہ عدالت دے تو یہ اس لیے کہ ایک آپ کے لیے زندگی ہے یعنی یہ پوری قوم کے لیے زندگی ہوگی اگر واقعی مثلا قتل اگر ہوئے ہوں کوئی ٹوٹل کوئی پانچ دس واقعی کیسز جو ہیں وہ ایسے کر کے انہیں دکھا دیا جائے تو اب اگلے لوگ پھر قتل نہیں کریں گے تو یہ پوری قوم کے لیے زندگی کی ایک ضمانت بن جاتی ہے لیکن اگر نہ ہو رہا اگر لوگوں کو قتل نہیں کیا جا رہا ہے قاتل کو قتل نہیں کیا جا رہا ہے تو پھر اس کا رزلٹ یہی ہوتا ہے کہ پھر اور قتل ہوتے ہیں اور ہوتے چلے جاتے ہیں تو پاکستان میں بھی اپنے کیسز ایسے دیکھیں لیکن اگر آپ مڈل ایسٹ میں چلے جائیں مثلا سعودی عرب میں دیکھیے تو وہ ایسے قتل کے کیسز پہ واقعی عمل کرتے ہیں اور ان کی عدالت نے یہ رکھا ہوا ہے معاملہ کہ وہ اسے این جمعہ کی نماز کے بعد ایک خاص پوائنٹ انہوں نے رکھا ہوا ہے جو کہ شہر کے بیچ میں ایک خاص ہوتا ہے کہ جو جمعہ کر کے واقعی ان کے سامنے پھر قاتل کو وہاں پہ قتل بھی کیا جاتا ہے تو تب جا کے لوگوں کو ایک واقعی عبرت محسوس ہوتی ہے کہ بھئی اس سے بچنا ہے اچھا وہی بات پھر اب یہ پوری ویڈیو کی شکل میں یوٹیوب میں بھی آ جائے تو دیٹس گڈ کہ اس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ہمیں کسی کو قتل نہیں کرنا تو یہ اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے وصیت کا قانون بھی ارشاد فرمایا قطبا علیہ کمیز حد رحد کم المعتو ان طرح خیروسیتو للوالدینی بالعربینہ بالمعوفی حقق المطقین اس طرح مال کی نژات سے بچنے کے لیے تم پر فرض کیا گیا ہے کہ تم میں سے جب کسی کی موت کا وقت آ پہنچے اور وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور قرابت مندوں کے لیے دستور یعنی حکومتی قانون کے مطابق وصیت کرے اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ حق ہے یعنی ہوا کیا ہے ایک تو یہ نا کہ ہم بیمار ہونے لگے اب ہمیں لگ رہا ہے کہ جی موت آ رہی ہے یا ہو سکتا آ جائے کسی وقت تو پھر وصیت پہلے ہی کر لیں اور یہ زیادہ اچھا آپ کے لیے کہ ایون آپ کی صحت بالکل درست ہے آپ بڑی اچھی حالت میں ہیں تو پھر بھی موت کا تو پتہ نہیں ہوتا نا ہو سکتا ہے کبھی ایکسیڈنٹ ہو جائے کچھ بھی ہو جائے تو زیادہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے ہی وصیت کر لیجئے کہ آپ جب فوت ہوں گے تو آپ کی پراپرٹی جتنی ہے چاہے وہ آپ کا کوئی گھر ہے چاہے گاڑی ہے چاہے کیش ہے یا کوئی اور ایسٹ ہے تو ان سب کو آپ نے فلاں فلاں فلاں فلا کو دینے ہیں یہ وصیت کر رہے ہیں فمن بدلو بادماں سمیاہ فنماں عصم ہوں اللزینہ یو بد دلونہ اللہ علیم پھر جو اس وصیت کو اس کے سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کا گناہ اس بدلنے والوں ہی پر ہوگا انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یقینا اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے بھی یہ یاد رکھ لو کہ وصیت جس نے دے دی ہے تو تم اس کے بعد خود ہی اپنی مرضی چینجز کر کے کیش یا پراپرٹی اپنی طرف لے آؤ تو پھر اس کا گناہ پھر ایسا ہوگا اور یہ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں سن بھی رہا ہے دیکھ بھی رہا ہے ایک تمہاری ابزرویشن پوری الطلاع کر رہا ہے تو دیکھ لو تمہارے ساتھ پھر بہت برا شر ہونا ہے تمہارے ساتھ فمن خا من موسن جن او عسم فاصلحا بہ نہ ہوں فلاں عصم علیہ انہ غفور الرحیم جس کو البتہ کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے جانب داری یا حق تلفی کا اندیشہ اور وہ اس کے درمیان صلاح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے بے شک اللہ بخشنے والا اس کی شفقت ابھی ہے ہمیشہ کے یعنی یہ ایک ہے کیس کہ اگر مثال کے طور پر آپ جج ہیں آپ اس پراپرٹی کو اب آپ جو فوت ہوئے ہیں تو ان کی ڈیٹیل لینے لگیں تو وصیت آ وہاں ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جناب یہ بھائیوں میں یا بہنوں میں ایسی لڑائی ہو جانی ہے کوئی کسی کو قتل نہ کر دیں تو اس صورت میں اگر وہ کچھ تھوڑی سی چینجز مائنر سی کر لیں اور ان کے لڑائی جھگڑے کو ختم کر لیں تو چلو اس جج کے لیے اس حد تک اجازت ہے کہ وہ کر سکتا ہے لیکن یہ نہیں کہ وہ لوگوں میں ایسا کرتا رہے اچھا یہ میں عرض کروں آپ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد صورت النصاب میں بہت تفصیل سے آپ کی فیملی کے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے تو قانون بنا دیا کہ بیٹے کو بیٹی کو بیوی کو یا شوہر کو یا والدین زندہ ہوں تو ان کو یا ان سب کے لیے کتنی کتنی رقم آپ کو کنفرم ہے کہ اتنے تو دینی کتنے پرسنٹ آپ کا جو آپ نے ان کو دینا اچھا اس کے علاوہ اگر آپ کچھ وصیت کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں مثلا وصیت کے طور پہ آپ کو پتہ چلا کہ یار میرے ایک جو کزن ہے وہ مشکلات میں ہے تو آپ وصیت کر سکتے ہیں ان کے لیے یا آپ سوچیں کہ اچھا جناب یہ اس ایک دینی انسٹیٹیوٹ ہے تو ان کو مشکلات میں ہوتے ہیں تو آپ یہ بھی طے کر سکتے ہیں کہ اچھا جی اتنی وصیت جو ہے ان کو تو وصیت پہلے ہی ادا ہوگی اس کے بعد پھر ان کی فیملی کو اتنی پراپرٹی ملے گی سب کو تو وہ اب صورت و نسا کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر تفصیل سے آپ ایک ایک چیز کو دیکھیں گے اور آپ خود کیلکولیٹ کر کے آپ اپنا دیکھ سکتے ہیں تو یہاں تک کا تو اس لیکچر میں ہم یہ کمپلیٹ کرتے ہیں اور آپ کے ذہن میں جو سوالات ہوں تو بلا تکلف آپ کر لیجیے گا اگلی آیات کا مطالعہ ہم اگ اسی اگلے لیکچر میں یہ ان اللہ ڈسکس کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ